Mä oon Paju ja tervetuloa Annan tämän Youtube-kanavalle. Tässä no. kanavassa esittelen teille Sarjan maailmaa. Hei Paju. Moi. Sä olet nyt Annan talolla. Mä olen Simo, mä olen sarjapuolastettaja täällä. Ja sä olet tulossa meidän ryhmään. Mitä sä oot tulossa tekemään sinne? Sarjapuolastettaja. Okei. Okay. Sä oot myös toimittaja, eikö totta? Sarjakuva toimittaja tässä tapauksessa niin, että teet juttua YouTube-kanavalle myös sitten tässä. Tervetuloa erittäin paljon. Onko ollut jossain tekemässä sarjakuvia? Mm, joo, kotona näen, että on joku se, Ai mitä? Ei, on niin. niin. Ja Mitä? Just, joo. Eli se on, se on, se on samalla niin kuin keksittyä tiettä. keksittyä on tiettyä. Okei, okay, nyt me no, so. siis vähän on Tauksena, friend, ta, Ja nyt meidän tehdä Ahaa, mikä täällä on? Mä oon kuitenkin näin se? on? Mä mä tuli paljon on tällä... on on Joo. Onko niin terapia? Joo, onko terapia? Joo, tosi terapia? Joo, onko terapia? Joo, onko terapia? onko Ja oksella apulainen? No, se joo. Se Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Tämä on pieni hahmonisuu. Tämä on. Tämä on. Tämä on. Tämä on. Tämä on. Tämä on. Tämä on. Tämä on. En sinätkin. Joo, joo. Mikä tämä on? Joo. Muket? Joo. Ei, keskellä. Toveri. Ei kuin a, kuin kuin a. Toveri. Jussi Latvala Jussi Latvala Jussi jolla ei mitään jos vaikka ei niin vaikka mitä tapahtui nyt? Aivan oikein kyllä, nimenomaan sarjakuissa niin tapahtuu, mutta ei oikeastaan elää. Eli järkytys tai pelästyminen saa aikaa sen, että saadaan kiinni hiuksen Tässä on ihme Nuutti, joka tekee töitä matkani. Sitten on Pihku Ihme, joka on sen kaveri, joka hokkaa nämä bulhurit. Sitten tässä on sen äiti Mutsi Ihme, joka oli entinen rouva pasila. Sitten täällä on tohtori Tomatekastike, joka on sen vihollinen ja aivopieru. Sitten sillä on ilkeä vuokreisentä. Sitten täällä on se maailma. Se omistaa pyssyn. Burbur-resepti laatikkoauton, avaimen taloon, ydinburgurin. Ja sitten tässä tomaattia ja asuu täällä. Ja täällä asuu se nuutti. Ja täällä on Futurballo-stadion ja täällä on Boomerilla. Täällä on 80-luvun, jos Täällä ja sitten on näitä vauvanuutti ja vanhanuutti.